Не продовжуємо демонструвати вам цикл фільмів Моя війна. Сьогодні дивимося Моя війна, артист називається ця частина фільму. Еспресо продовжує транслювати міні-серіал. Авторка ідеї Юлія Чернявська, режисер Роман Барабаш, продюсери Юлія Чернявська та Олег Щербина. Як розповідають автори циклу, кожен епізод це історія людини або інституції, життя якої перевернула війна, це надзвичайні історії звичайних людей у центрі уваги їхній досвід війни, мужність, стійкість, співчуття та великодушність у найважчих і небезпечних специльних обставин. Отже, моя війна артист. Дивимося уважно. Я не перечувала війни. Я чомусь думала, що ну, адекватні люди в цей час, в 21 столітті, сторіччі, ну не підуть війною. Ну, ну це неможливо. Я відганяв всі думки, що щось може статися, що може бути війна. Я не думав, що вони такі кончені і притрушені, що вони просто візьмуть і полізуть. Ми дуже переоцінили людяність окупанта, І це наша помилка. І помилка всієї держави. Пів на п'яту чи п'ята, десь так, я прокинулася від вибуху. Знову вибух, якийсь дуже сильний. Всі сигналізації спрацювали на машинах. Мені стало страшно. Дружина прокинулася і каже: все почалася війна. Перше, що був у мене, був ступор. Я не розумів, що робити. До моєї кімнати забігли батьки, почали складати валізу. Казати, що мене треба відправляти. Мама почала дуже плакати. Вона дуже боялась цього. Тато, він був більш зібраним. Він намагався заспокоїти навпаки всіх. Я кажу, я пішов воювати. Бачили б обличчя ну Ти мені ще тільки отут сказав нещодавно, на днях, що ти до цього не маєш справу, що ти нічого в цьому не розбираєшся, що ти не вмієш користуватися зброєю. Ти нічого не знаєш, ти нічого не вмієш, ти взагалі нуль в цій професії. Я навчуся, зараз багато хто не вміє, але всі підуть захищати. Військомат він не зміг піти, тому що в нього білий квиток, його б не взяли. Там червона початка була, що непридатний навіть під час війни. Він же займався спортом все життя, і в нього був перелом хребта. Він сім з половиною місяців лежав на розтяжці. Він не ходив. Більше того, йому пророкували, що він і не буде ходити. Але я хотів просто стати на захист країни. Коли в 14-му почалася війна, дружина постійно казала, е, Володь, ну вдома має бути зброя. Ну щось має бути вдома, ми маємо бути захищеними. А я от до війни, от... Об'єктивно скажу, я, мене вона взагалі не цікавила. Він мені весь час. «Та що ти тою зброю? Я не, не вмію користуватися». Я кажу, слухай, ну тобі не пощастило чоловік. Мабуть, я не до мужик. Я працював в театрі Лесі Українки, 17 років. Е, знімався з 2005 року серіали, фільми. З дружиною познайомився в театрі. Ну, почали репетирувати, і там така сцена є, де. Ми зустрічаємося і довго, довго так навпроти одного дивимося в очі. І я просто подумала, що шкода, що він не може бути моїм чоловіком. Ми стоїмо прямо на репетиції, дивимося в очі. І я розумію, що це, це все. Ну, от, прям пропав. Російська армія наступала на Київ Через небезпеку багато містян покидали столицю. Ращуки вирішили відправити дочку в безпечніше місце. Донька абсолютно не хотіла виїжджати з Києва. Я сказала, я буду з тобою, я вас не покину, я маю бути поруч, щоб там не сталося, я буду тут. Я не хотіла відчувати себе якимось трусом, який покинув свою, свій дім, свою країну. Ми її посадили і сказали дуже важливі речі, ми сказали, це війна, нас може не бути, ти маєш зрозуміти одне. І якщо раптом нас не стане, то ви, діти, маєте продовжувати Україну, відбудовувати, розказувати правду, створювати, якщо раптом її будуть нищити. Ти маєш донести і зберегти правду, щоб розказати її після війни. «Що таке Раша? Що таке Україна? За що ми боролися? І хто були твої батьки?» Вона розплакалася, пішла в кімнату, десь через пів години виходить, мама збирає речі, я поїду. Я коли вийшов з хати, не було ані машин, не було ані людей, не було нікого. Коли на вулиці апокаліпсис? коли нікого ніде немає, коли всюди десь щось шумить, гуде, вибухає. І тут дзвонить Фікуся, каже, слухай, треба їхати до свободи. А чому до свободи? Ми в театрі особистості мали грати виставу, як вони воювали, в свободівці, в пісках 15-16 років. І Володимир мав цю п'єсу вже грати в театрі, а ми виступали як консультантами, тому що ми були учасникам оральних подій. Я мав грати апостола, свого комбата, Петра Кузика. Ми зустрілися в кафе, познайомились, вони за нами спостерігали, ми розповідали там все, як було, їм треба було, щоб характер піймати, якісь нюанси там. Вони дуже багато розповідали про війну на Донбасі, про їх цінності, про те, як вони ставляться до бійців, як вони шанують кожне життя. Ну, ти розумієш, що цим людям можна довірити? Це відбулось тільки 23 лютого. До ранку майже сиділи, роз'їхалися, буквально за пару годин почалася війна. Я йому кажу, слухай, ну от чого ти шукаєш, куди піти, як можна піти до своїх? І це був просто реальне рішення питання. Кажу, збирай чемоданчик, я на фронт. І так, так страшно. І я пам'ятаю, що я в коридорі стою, я кажу, що я тебе прошу повернись, повернися. Тебе дуже прошу повернись, живим, ти мені дуже потрібно. Повернись, будь ласка, це мені дуже потрібно. А Катя стоїть і каже, мама... Треба вірити, треба вірити, він повернеться, все буде добре. Просто не думай про погане. Ну вона мене заспокоювала. Ну, Тоді трохи така паніка в Києві була, і буквально... Одиниці структур, які знали, що робити, в тому числі і ми. Ми вже на 10-ту годину мали озброєння, мали чітко сформований підрозділ. Постійно приходили добровольці, які хотіли взяти зброю до рук, захищати Київ, Україну. Перший же день раз, бачу Володя, з'явився і з'явився не один, а в оточенні колег-акторів. каже: я хочу захищати Київ. Добровольчий батальйон «Свобода» прийняв до своїх лав Володимира як рядового бійця. Актор Ращук отримав бойовий позивний. Яка в тебе професія, Я кажу. Ти є артист? Ну, все, ти артист. Позивний собі ж не вибираєш. Позивний до як колектив. Мені оформили вже перепустку в штаб і записали мене вже як волонтером. Роботи було дуже багато на кухні, просто дуже багато, там було стільки людей, у нас було так багато бійців, у нас безкінечно приїжджали новенькі, новенькі добровольці було дуже багато, я не знаю, скільки там за день ми годували тих хлопців, ну, мабуть, 500-800. Це вже 25 лютого, ми сидимо в підвалі, я і якийсь дідусь стоїмо і наливаємо коктейлі Молотова. Він розказує, як краще, що треба трішки пінопласту, треба ацетону туди. Кажу, а ви хто? А він каже: Я професор Шевченка, а я актор театру Лесі Українки. Бо фактично, чим вони тоді захищались автоматами і коктейлями? Молодіми. Ми приїхали на першу нашу задачу поставити блокпост броварах. Це єдиний мост. Звідки чекали прорив? Ми тягали ті. Плити, насипали мішки, робили якісь барикади. потім був обстріл, артобстріл. Ми зрозуміли, так, там схил є, де заникатися. значить, треба рити нори в землю. Далі що нам треба? Ми не вміємо стріляти, нам треба інструктор. Дали інструктора, зробили в Броварах навчальний табір. І через нас пройшло дуже багато людей. І ми навчилися там. Там я став командиром відділення, я кажу, а як ти став? Ну, це ж треба якесь мати військове звання там, чи якийсь досвід. Він каже, ну просто так з хлопцями зібрались, хто готовий взяти на себе відповідальність і комунікувати з усіма і організовувати? Ну всі так, якось це. Я кажу, ну давайте, Януш, треба ж якось комусь це робити. У нас є тільки калаші і коктейлі Молотова. У нас немає більше нічого. І нам кажуть, що йде колона танків. І ймовірно, на 99%. Вони будуть проїжджати через ваш блокпост. Я кажу, і що, ви коктейлям Молотова зупиняли танки? А чим? Ми почали думати, як бути в цій ситуації. Ми розкидали пацанів по периметру, дали їм коктейлі Молотова. Якщо будуть під'їжджати, то закидати. Бо ми вже знали, в інтернеті подивилися, найвразливіша його частина танка — це ззаду. А ще крутіше – його не спалити, а зайти ззаду, вбити Кацапів і забрати танк. Але ця танкова колона не дісталася блокпосту Володимира. Тому що була знищена Збройними силами України на протилежному кінці броварів. Почали нищити мости, перші спалені танки, першу тоді БМП російську захопили. Перші полонені тоді у нас вже були, і ми вже тоді почали отримувати по напрямку Ірпіня бойові завдання. Пішли чутки, що вони збираються на Ірпінь, а там же ж капець. Тут ми якраз вже довелося добивати новими людьми. І дивлюсь, Володя раз встрістає. Я видергую його і його колег і кажу, я вам не раджу туди їхати, бо це найгарячіша точка була, і у мене було бажання, ну, щоб вони не бачили цього. Війна – це дуже брудна, дуже важка, дуже емоційно виснажлива, невдячна робота. Це не прапор і перестрілки, це 3-5% зіткнення, потім знову робота над безпекою, поранених витягувати, рятувати життя. Кажуть, ні, ми поїдемо. І вже перед в'їздом туди він мені ще подзвонив і сказав: Севікуль, я вимикаю телефон. Типу, не хвилюйся, просто вже зараз не можна. І п'ять днів. Ти не розумієш взагалі, що там відбувається. Батальйон Свобода взяв участь у звільненні Київщини. Бійці виявили численні воєнні злочини російських окупантів проти цивільного населення. Він приїхав після Ірпіня дуже розчавлений. Він такі там жахи, мені не розказував просто, що він там бачив, як знущались над людьми. Це на нього дуже вплинуло. при тому, що він приїхав зморений, він хотів спати, він хотів їсти, але до третьої ночі ми не могли лягти спати. Бо він просто сидів і виказував все, що йому наволіло. Це що він побачив, я просто слухала. Вона вміє слухати. Мені в якійсь мірі легше, бо в мене є такий тил: коли він поїхав в РП, я тоді дала слово, що як тільки ти приїжджаєш, я тебе ну, відпущу, поки ми не повінчаємося. Ми вінчалися в пост, нам дали дозвіл, тому що в пост не вінчають. Це був великий пісня. Нас повинчали 16 квітня, а 24-го в ніч після Пасхи Володя поїхав на Схід. Найпсихологічно важка ротація моя була, це, ну, це робіж на сівер. За першу добу я викорив сім пачок цигарок, там де за перший день нас 2 200, всю ніч вивозили, виносили 200. Коли я повертаюся, у мене в крові вся форма. Комбат каже, то не є насправді проблема, це кров побратимів. Це нормально. Проти нас рубалось чотири браги російських. Ну це десь під 15 з управлінням разом тисяч. Рубіжно боронило 300 людей на піку до цього протистояння, коли ми були там. Все горить, косле, все горить. Жорсткий наказ стояти, триматися, тримати позиції. Шалені артопсом 4 години триває артмісяво. Ти сидиш на позиції, а по твоєму квадрату 400 прильотів арти на годину. До цього теж треба звикнути, а до цього звикнути неможливо. Танки, потім піхота. Перевіряючи живі ми чи не живі. Піхоту ми знищуємо, потім, ага, ті, хто вижили, передають координати наших позицій, туди наводять артилерія, знову 4 години, щоб вогневий шквал, знову танки, знову піхота пробує зайняти позицію. Ага, вони ще вижили, до ну, з третього разу викликали знищаю авіацію. До сих пір, коли пролітають літачки, прям, ну... <гум> страшно, капець. Ну і ти нічого зробити не можеш. Всі в підвал, хто куди в нори забивались, тому що ну, вирви від авіаракет, такі як басейн біля будинку. Це дуже страшно. Я в той момент пам'ятаю, тільки почала усвідомлювати якось, що він може загинути, що йому реально повезло просто. І таких ситуацій, впевнено, дуже багато було. Але він не хоче, щоб ми не нервували з мамою, і нам так не розповідає більше. Welcome to Ukrain! Вони рубались от просто кість в кість. Вони перемерлювали Кадировцев, на них кидали вагнеров. Їх штурмували, їх так утюжили артою, що вижити там могли тільки бігати свідчення вояки. Рубіжне це час, коли ми всі дуже. Різко постаріли, тому що ми реально були не готові до цього. Але ми вчилися по дорозі. Командування наказало відійти з Рубіжного внаслідок його повного оточення. Як сказав комбат, в цьому є свої плюси. Тобто якщо ти в оточенні, то ти можеш стріляти в 360 куди завгодно. <рес> в цьому є плюс і по своїх не потрапиш. Все було ідеально сплановано. «Евакуаційні машини мали приїхати за нами о першій ночі. Як завжди в армії, все пішло в шкерберт. Справа зліва роти, які стояли, почали рвати свої БК. Більшого ясного сигналу для ворога немає. Якщо підривається Б-комплект, значить підрозділ відходить. А у нас ще транспорту немає. Ми, по суті, бум». Потихеньку почали просочуватися орки на їхні позиції, а це, ну, по суті, вже метрів 50 від нас там. І тут залітають божевільні водії на БТР-ах з нашої четвертої бригади. Ми пакуємося в ці БТРи, на відході підриваємо своє БК, і ворог розуміє, що центральна частина вже теж відходить. Ми їдемо, літають. Снаряди е, вилізають РПГшник, щоб е, влупити в нашу техніку. Отак от, от ракети літають, обетери, кулі б'ють, е, все горить, навколо будинки горять. Кулеметник кричить, потримайте, він дістає кулемет. Це чисте кіно, коли ти тримаєшся за броню і тримаєш його, а він просто. Навалю відстрілюється. Таким чином ми виходимо з оточення. Я не знаю, але я даю вам чесне слово, ми не втратили жодної людини на виході. Настав реальний момент, коли Володю так понесло азарт, сміливість, бажання мститися, і в нього виходиться, вони луплять там під розділами орків, це видно, що йому вже байдуже збереження життя. Байдуже на обережність. Мені сказав комбат. Каже, я вже по ньому бачив, у них щез страх. І вони почали, каже, вже вриватися в бій, там, трохи небезбронників і шоломів. У них така вже була ненависть до о, цих всіх орків. Тобі здається, що ти вже голими руками можеш дуло скрутити танка. Повністю цей тумблер, тим самозбереження, він зникає. Я відчув, ну, що його треба забирати. Оці моменти, якщо ти бойцю прощолкаєш, він загине. Я не міг цього усвідомити, що зі мною відбувається, але на той момент, якби не комбат, який мене наказом звідти вивів, то вважаю, я вже був би 200. 12 червня, ми сидимо на позиції, ввечері вже бій затих, сидимо, кардан, і він каже, от я найголовніше, хочу померти зі зброєю в руках. Скатіна, ну, не кажи такого, ну не можна, ну, бо ти притягуєшся. Та я нормально, спокійно до смерті відношуся. Наступний день, 6 годин бій тривав прямо стрілка з Кадирівцем. І от ми стоїмо, кардану попадають в око, мені попадають в руку. Мама мені зателефонувала і сказала, що тато не виходить на зв'язок. Тобто це означало, що щось сталося. Я дуже почала нервувати разом з мамою, я приїхала до неї. Потім нам сказали по телефону, мов, не переживайте, він не двохсотий. В той день, коли у них був бій і він отримав поранення, я їхала якраз зі штабу. І мені дуже захотілося молитися в машині прямо, за кермом. І я всю дорогу молилася. Я всю дорогу читала очі Всю дорогу. Просто їхала і читала, і читала, і читала, і читала, і читала. В цю ж секунду я подумав, от це Вікусіна молитва. Він каже, мене просто врятувало щось, щось. А мені хочеться вірити, що я знаю, що... У мене своє ставлення до Бога, до Всесвіту, до космосу, хто як називає, до цієї сили. Але я сто відсотків вірю, що воно є. О, Володимир о, прибув о, на ротацію о, до Києва. Боже, моя сонечко, Рідик. Він приїхав такий. Колючий погляд. Він все вдивляється, він все розглядає. Дуже такий, знаєш, став. І декілька днів плакав. Просто сідав на кухні і плакав. М -м -м, мабуть, це були останні сльози, які... Е -е я плакав. Тому що потім якось... Емоції сильно припаяло. Ну потім вже в тебе їх немає. Постравматичний стресовий розгляд, він з'являється після того, як людина пережила певну травму. Ті події, які були травмуючі, саме для її психіки. Людина проявляє менше емоцій. Вона нібито відчужена. Вона втрачає сенс життя. У неї з'являються певні фобії. По-моєму, три ночі у нас таких було, що я боялася лягати, спати. Я просто не знала, що мені чекати. Я вночі прокидався, приходив до доньки, мені здавалося, що я не сплю. Чую, що тато встав, ну, якось не звернула на це уваги. І він просто зайшов до мене в кімнату, почав до мене дуже сильно кричати, чому ти не на кухні? Там діти помирають, допоможи їм. Ти не чуєш, вони горять, вони просять допомогти. Якуся кажуть, ти, ти спиш. Я кажу: я не сплю, ти що не бачиш, я нормальний, я адекватний. Мені настільки страшно стало, бо він так на мене кричав, і він побіг туди. Я не знаю, що він там робив, бо мене був шок. Мала злякалася страшенно, і так відбувалося дві ночі. На ранок я звичайно цього не пам'ятаю. Катя мені каже, вже на якомусь етапі я вже просто притворялась, що я сплю, щоб він не бачив, що я взагалі рухаюсь, там що в мене очі відкриті. І це так раз ніч, другий. а Катя потім каже: Мам, я боюся. Я реально боюсь, я ж не знаю, що він зробить. В цей час людина не чує близьких, вона не розуміє, де, де вона саме знаходиться. І вона себе може поводити агресивно. На жаль, людина себе не контролює, тому що вона впевнена, що вона зараз знаходиться в небезпеці. І я зрозумів, що цей дзвіночок треба професійна допомога. Жахи у всіх буде. Тут питання повернутися назад, стати людиною. Мабуть, важче, ніж навчитись вбивати. Набагато важче. Я, коли був тут на реабілітації, я ходив до психолога. І там на одному тесті я і плакав, і трусило мене, і свідомість втрачав. Ну, це непроста історія. Кожен військовослужбовець, який звідти виходить, це як айсберг. Так він зверху, а все, що у нього всередині. І хотів би, він не може все розказати. Це важко і він не знає, як з цим жити. Психіка людина, вона до багатьох речей адаптується. І він вже адаптувався до війни. Спочатку йому було там дуже важко. Тепер повинен бути етап, коли він адаптується до нормального життя. І це такий же складний етап, як адаптуватися до війни. Тому що вже психіка звикла жити в ситуації небезпеки. Звикла будь-що сприймати як загрозу. Спробуйте це зрозуміти. Люди, які займалися цивільними професіями, зараз бачать те, що відбувається там. Як з цим жити? Повтори, повтори! Варшава в укриття, Варшава в укриття, Бармен в укриття! Танк виїхав. Батальйон «Свобода» продовжив бойовий шлях, тримаючи оборону Сіверсько-Донецька. Думали, що там Мирпінь важко бо там сильна арта працювала. Рубіжне виявилося пекло, а сільський Донець він просто перевершив всі наші сподівання. Сільський Донець перетворився на суцільний такий контрстрайк. Це місто, місто ще, от Рубіжне знищено повністю, а тут ще місто було живе, напівзруйноване. І було незрозуміло, де в якому будинку вороги, де наші, всі от, ну, от, от, от стрілянина отака. От Танки їздять теж там, поки розберешся, хто чий, він вже пролітає. Там було все. Там настільки концентрат війни був щільний, що нам в один день здавалося, там у четвертій ранку ми встаємо, і там через пару годин я дивлюсь, вже сьома вечора. А інколи там. Кажу, яка година? Десята, а здається, що вже доба пройшла. Саме ударний сектор, який от спереду був такий, от на який навалювалося, командири вже були поранені. І треба на цій ділянці було призначити командира роти, призначили Ращука. І Рощук взяв на себе відповідальність. У мене з моїм братіком з Бородою не було інших варіантів, як взяти 142 людини і просто як стати ротними. Коли ти повністю керуєш боєм, е, всією лінією фронту, яка в твоїй відповідальності. Я думав, що це актор, який стає воїном, а справді це був природжений воїн, який тимчасово перебував актором. Е, мене... Будеть один з командирів, каже артист. Є дві новини. Я кажу, які орки зараз будуть робити штурмові дії в нашому напрямку. Я кажу, яка друга останній міст підірвали Сінецький. Сполучені Лісичанс, Сіверськода. Тобто шляху відступу немає. Мостів немає. Ми відрізали. Через неможливість забезпечення Сил оборони України в Сіверсько-Донецьку, командування віддало наказ залишити зруйноване місто для збереження особового складу. Він скрипав через резинові лодки через Сіверський Донецьк. Знайшли десь е, жорсткі човни, м'які човни. Натягнули повністю, щоб можна було перетягувати плоти. Е, банки по п'ять літрів пластикові зв'язували і ним хтось вплав. Батальйон Свобода направили на Бахмутський напрямок, де точилися найзапекліші бої. Страшніше Бахмута не було нічого. Перше, на нашому напрямку ми воюємо з ЧІВК Саме ПВКшники, вони реально професіонали. Вони міняють кожні 3-4 дні свою тактику. Вони можуть випустити перед собою зеків, щоб викрити наші позиції, щоб трішечки порядити наші ряди. І от для них 20-30 людей от за один штурм зеків втратити, ну це не є проблема. А за ними вже йдуть штурмові групи вагнера. 80% вагнерів не доживають до першої зарплати. Ми не можемо собі так воювати, у нас люди воюють. Не рахуючись із втратами особового складу, російське військове командування поповнює лави штурмових загонів ув'язненими, яким обіцяє дострокове звільнення. Ми взяли одного військового полененого вагнерця, і дуже багато інформації у нього взяли. І каже, ну от ви 200 поклали за день, ввечері вже 200 приїхало. Вони взяли зеків, яким не треба нічого платити. Після їх смерті про них ніхто не згадає. І вони чистять наші ряди. А в нас стоїть еліта. Ну, але в нас інших варіантів. Маємо стояти. Маємо витримати. Ми тоді ще коли звільняли Ріпінь, Бучу Гостомель, ми зрозуміли, що це війна не це геноцид українців. Вони напали на нас не тому, що ми там Бандера там Любимо, не тому, що ми українською розмовляємо, чи там притісняє хтось російською. Вони на нас напали, тому що у них є можливість вбивати. Вони від цього отримують задоволення від пограбування галтування. І вони використали свій шанс, щоб зачистити від українців цю територію, бо їм потрібна територія, їм не потрібна Україна як така. Чому ми маємо боятися за своє життя кожен день? Навіть просто ти йдеш на роботу, на навчання ти думаєш про те, як би не загинути. Це, це дуже несправедливо. Якщо не буде цієї перемоги, то ніколи не буде моєї професії. Бо під Кацапами я ніколи не буду працювати. Я йому кожен день нагадую. Я тебе дуже чекаю. І я просто пам'ятай, що я тебе дуже чекаю. І ти мені обіцяв повернутися. Ти потрібен країні. Він дуже свідома людина. Він дуже любить Україну. Ми у Юєму здавали орди. Нам проведінно дали історичний шанс перетворитись в сильну, потужну. Націю, існування якої приведе до процвітання всього континенту. Тому ми рятуємо не тільки свої території, сім'ї, цінності, цивілізацію, всю Європу, весь все це надбання. Ми маємо можливість цінувати своє, ми маємо можливість пишатися тим, що ми українці, і те, що це звучить дуже гарно. Навесні 2023 року Володимир продовжує захищати Україну на фронті. Попри втрати та біль, українці стали незламними людьми незламної країни. Війна кожного з нас триватиме до перемоги.